බඳගත බෙර ගහන බණ්ඩෙලිමේ බෙර ක්‍රිකට් නම විරත් පොඩි දැක ඕන තරම් චූරණ ගාලියේ තුඹ තමයි අපේ අමගේ ලේලි රෝස මලක් වගේ මං දැකන්නේ මම පැටලිලා දබිලි කොකේ මම කර බාගෙන ඉන්නා එපා අඹකේ